Se, ehkä mulle se mielettömin tarina, ollaan onneksi saatu siitä palanen elokuvaankin, mutta, mutta on ne tiety, tietyllä ne mitkä liittyy Marjaan. Koska siis vankilastopakelminen vaatii mielestä tittyä älykkyyttä, pokkaa ja tota, rohkeutta. Niitä siis, ni, ni, ni, ni, on siis lukuisia, niin puhutaan ehkä yleisesti ne vankilapakotarinat on kyllä semmoisia poikkeuksellisia. Mulla ehkä se, että sillä oli lemmikkinä kaksi leijonaa. Yeah. On jat... ollut semmonen... Vähän, että... What? <laughs> <laughs> niin kuin meillä kaikilla on kaksi leijonaa. <laughs> Mut tää jatkui siis siinä, että kun ne leijonat tosiaan tosiaan isoiksi, ihan mm -hmm. isoja narseja, niin ei oottenkaan siinä kohtaa siis viramassa asia niin vietiin Korkeasaareen takaisin sinne Leijonahäkkiin niin mutta parasta Maria vaan kävelly hän halu mennä menoa niitä kävelly sinne Leijonahäkki missä on muitakin leijonia niin on alla kävelen se on varmaista tson niin se vaan meni sinne se on niin siinä Leijoni ja halailee mut se liittyy siinä just ja ja kuolemattomuuteen että periaatteessa lapsilla tai teineillä on semmoinen että oloitteilla kuolemattomia ja mä ehkä koen, että jotenkin tullut semmonen Oloitte Maria Okelpumpin niin oli sellanen ikuinen lapsi siinä suhteessa, kun silloin pysytään kuolemattomuus, että hänelle ei tapahdu koskaan. En tiennyt yhtään, yhtään mitään, mikä on äh, aika Mä veikkaan, että se on monelle ihmiselle juuri se tilanne, että harva tietää ja ehkä juuri niillä alueilla, joissa Maria on vaikuttanut, niin siellä sitten tiedetään enemmän ja ehkä vanhempien ihmisten keskuudessa, mutta täytyy sanoa, että mä en mitään ja mä olin todella järkyttynyt, mutta samalla hirveän... Ö, utelias ja kiinnostunut, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja, ja kun eihän tämä ole tosissaan mikään yksittäinen tapaus Suomessakaan, että onhan tällaisia lahkoja alukautta-aikaan ja eri puolilla maailmaa. Ja jatkuvasti tapahtuu poliittista, uskonnollista ääriliiketintää ja, ja, ja ryhmittymiä ja karismaattisia johtajia, jotka saa ihmiset suljettua ää, niin kuin, omiin todellisuuksiinsa. Niin, niin tota, mun mielestä oli vaan tosi hienoa, että tämä tarina kerrottiin ja itse opin myös suomen historiasta tästä pienestä palasesta tosi mm -hmm. paljon lisää. En itse, mutta siis mutta äh, sit kummaikan kauan puhutaan tästä siitä vaan tai vain tai vasta villi oli alkanut puhua, että se onko se tunnettu se mä, mä en onko se mitään se onko se en kättä, kun hänen nimensäkin kuulin, Tää Daniel Kuitunen soitti mulle sillä tiellä ollaan. Siis no, äh, semmonen... Vähän yllättävä asia, mutta sitten kun miettii, niin ei niinkään. Mutta että hän rakasti juhlimista ja oli niinku isoja bileitä, missä polttiin niinku tupakkaa ja juotiin alkoholia. Ja siellä oli törkeän hieno tarjoilut. Ja niin, ja... niin, joulut oli kulma semmosia niinku Fannia Alexander jouluja. Ja, et, niinku juhlat oli aina semmosia, siis vähän, <laughs> niinku, vähän epätodellisia. Joka. No, ja se piti niin se niinku se oli... hyvänä niitä mm. seuraajia. Niin se oli mm. ehkä semmoinen tietyllä tavalla yllättävä. Sehän Maria olikin niin ehkä, mikä se stereotyyppiastekin lahkojohteista on on se että tiukat lehdit ja niin kuri ja harmaat mekot ja kaikki niin kävelee rivissä ja näin niin niin tota Marja niin kuin musta johti vähän eri tavoin, että se johti semmoisen niin glamourin niin Hollywoodin kautta ja, ja jotenkin ehkä sen niin kuin oman tavan rakastan, niin kuin rakkauden kautta silti tavallaan niin kuin niin, vaihti vaan mm. Niin on, on vaikea. Ei lähteä niin <laughs> Nii, Kun hänellä oli ne leijonat, hänellä oli kaksi leijonaa, jotka sitten tota, jouduttiin antamaan pois myöskin kun he alkoi hyökkäillä ihmisten päällä siellä lähdissä. Ja näin, jos mä en ole ihan väärässä. Niin, niin, tota, sitten kun hän meni niin, Korkeasaariin, niin hän meni siellä katsomaan leijonia ja hänet sanottiin, että saa mennä sinne leijonahäkkiin. Ja niin hän, hän meni. Ja hän siellä silitteli ja oli niiden leijonien kanssa. Toi on, että hänellä on ollut jotain aivan ihmeellistä karismaa ja vetovoimaa. Ja myös se, että leijonat on hänen. hänen vaikutuspiirissään jotenkin siinä niin kun siihen alistuneet tai lähteneet mukaan, hmm. niin siinä on jotain tosi ihmeellistä. Joo. Kaikki ne tarinat, mitä on kuullut, niin on kyllä tullut selville, että hän on ollut hyvin lahjakas manipuloija ja, ja hän on saanut niin tahtonsa ja halunsa ja intentionsa perille hinnalla millä hyvänsä. Ja, ja tota, keinoilla millä mm -hmm. hyvänsä. Että, tota, jo, jo, jo, ne, ne on niin uskomattomia juttuja, että se tuntuu, että ne olisi leffa käsikirjoituksesta, mutta kun ne on totta, mm -hmm. niin totuus on tässä tapauksessa taloa ihmeellisempää ja samalla myös karumpaa. No mun mielestä siis miele tosin, että se on varmaan niitä vaikea vastaus, mutta se on ne se oli kaksi en mä ole ikinä tavannut, kun pääsipä kaksi kaksi No kyllä mun on pakko sanoa, että mm, hänen kykynsä manipuloida ihmisiä, tekijänä uudestaan ja uudestaan vaikutuksen. Että kaikki nämä useat vankilapaat esimerkiksi on mun mielestä aivan uskomattomia, ja hänen kykynsä hallita eläimiä, juuri nämä kaksi leijonaa, jotka hänellä oli lemmikkeinään ja sitä valtavan määrä koiria. Että, että kyllä joo, kyllä mä näen hänet ehdottomasti Jonkia sortin poikkeus yksilönä. Aidosti aika ihmeellisenä, huolimatta kaikista hirmuteoistaan niin. Mm. Kyllä hänessä on jotain erityistä outoa. Marjan paratiisi elokuvateatterissa 4. lokakuuta.